باتیں ہیں بڑی باتیں ہیں یہ کہ ہر بندہ امام صاحب کے پیچھے نماز بھی پڑھ رہا ہے امام صاحب سے دعاؤں کے التجا بھی کر رہا ہے اور پھر وہی بندہ مسجد کے باہر جا کے اسی امام کے خلاف باتیں بھی کر رہا ہے حضور پاک علیہ سلاد وسلام کے پیچھے بندے نماز پڑھتے تھے اور بعد میں جا کے کہتے تھے کہ یہ صحابہ کرام جتنا بھی ہیں حضور کو ماننے والے وہ کہتے ہیں کہ حضور کو غیب کا علم ہے کیا علم ہے حضور کو معذ اللہ ان کو تو یہ نہیں پتہ کہ ہم ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور ہم ہی ان کے خلاف برائیاں کرتے گئے اور ہم بیچ میں بیٹھے ہوتے گئے تو یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہے کہ حضور پاک علیہ یہ سالات نے ایک دن نام لے لے کر چھ بندوں کو مسجد نبوی سے نکالا کہ یہ بندے منافق ہیں ان کو بھگا دو مسجد سے ہم خوش ہوتے ہیں ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ جب کوئی بندہ ہمارے خلاف بات کرتا ہے کہ جب اس قوم نے نبیوں کو نہیں چھوڑا تو ہم کیا چیز ہیں وہ تو معصوم الخطا تھے ان سے تو کوئی خطا ہو ہی نہیں سکتی تھی جب ان کے اوپر لوگوں نے اعتراض کیے جب دین کے خدام آج سے چودہ سو سال پہلے جو تھے انہوں نے پیٹ پر پتھر باندھ باندھ کے دین کی خدمت کی ہے اگر ہمارے ساتھ بھی کوئی مسئلہ اس طرح کا بنتا ہے نا تو ہم خوش ہوتے ہیں اگر کوئی بندہ ہمارے خلاف بات کرتا ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں کہ بار تعالیٰ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم بھی اس صف میں آ گئے ہیں یہاں پر تو رسول کو نہیں چھوڑا گیا حضور پاگ رہی سلاط و سلام دین کی تبلیغ کرتے رہ گئے اور لوگوں نے یہاں پہ پتھر مارے آپ کو یہ تو وہ قوم ہے تو اگر ہمارے ساتھ اس طرح کا کوئی ہو جائے نا تو میں جتنا بھی علماء ہیں جتنا بھی مساجد میں نمازیں پڑھا رہے ہیں میرا ان کو بھی یہ پیغام ہے کہ دل نہ چھوٹا کیا یہ دنیا کا میلہ ہے یہ لگا رہے گا مل تو اس دن پڑے گا جب رب تعالیٰ کا احتساب ہوگا رب تعالیٰ احتساب قائم کرے گا جب رب تعالیٰ قیامت کے دن ترازو قائم فرمائے گا حساب تو اس دن ہوگا پوچھا تو اس دن جائے گا پھر آئمبۂ مساجد نام لے لے کر کہیں گے کہ باری تعالیٰ ہم تو تیرے دن کی خدمت کرتے تھے ہم تو تیرے نام کا پرچار کرتے تھے ہم تو لوگوں کو تیری طرف بلاتے تھے اور بدلے میں ہمیں کیا ملتا تھا بے وفائی ملتی تھی بدلے میں ہمیں کیا ملتا تھا لوگوں کی تلخ باتیں ملتی تھی بدلے میں کیا ملتا تھا کہ لوگ ہمارے خلاف طرح طرح کی باتیں کرتے تھے ایک ایک چھوٹی سی بات کے اوپر باری تعالیٰ ہمیں مچھلی سے نکال دیتے تھے حالانکہ ان کو یہ حدیثیں بھی سنائی جاتی تھی کہ العلماؤ واراثت الامبیا انما یکش اللہ من عباد ہل یہ قرآن مجید ہے ہم زیادہ نیک اور متقی ہو جاتے ہیں کہ ہم امام مسجد کے خلاف ہوتے ہیں اور امام مسجد کو نکلوا کے ہی ہم دم لیتے ہیں کہ بھائی یہ امام مسجد ہمارے سوٹیبل نہیں ہے اب امام مسجد جو مسجد میں نماز پڑھا رہا ہے اگر اس کے کپڑے اچھے نہیں ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ یار اس کے ساتھ نا بیٹھنے کو دل نہیں کرتا یار اس کے کپڑے ہی نہیں ٹھیک ہیں اس سے سمیل آتی ہے بدبو آتی ہے ہم اس کے ساتھ کیسے بیٹھے اس کا گیٹا بھی نہیں اچھا کھا بال نہیں ٹھیک کر کے رکھتا داڑھی نہیں سنوارتا یہ اگر وہ اچھے کپڑے پہن لے تو ہم کہتے ہیں او حضرت جی ہم تو اس کو تنخواہ دیتے ہیں پانچ ہزار روپئے ہم اس کو تنخواہ دیتے ہیں دس ہزار روپئے اتنا اچھا کپڑا کہاں سے آ گیا جب یہ ہمارے پاس آیا تھا بالکل یہ دبلا پتلا سا تھا اب دو تین مہینے کے بعد حضرت جی یہ تو موٹا ہو گیا پتہ نہیں کہاں سے پیسہ آ رہا ہے حضرت اگر امام مسجد اچھے کپڑے پہنے تب بھی اس کی شامت ہے اگر امام مسجد گندے کپڑے پہنے تب بھی اس کی شامت ہے تو بھائی وہ بھی انسان ہے اس کو بھی حق ہے اس معاشرے میں جینے کا اس کو بھی حق ہے اس معاشرے کے ساتھ چلنے کا اس کے بھی رشتے دار ہیں اس کے بھی گھر والے گئے ماں باپ گئے اس نے بھی آنا جانا ہے اس نے بھی اس معاشرے میں رہنا ہے اور خدارہ خدارہ مسجد کے اماموں کو عیمۂ حضرات کو معذینین کو اور جو دین کے خادمین ہیں جو استاذ ہیں شیخ الحدیث ہیں ان کو اس معاشرے سے آپ کاٹے نہیں وہ بھی ہمارے ساتھ کے بندے گئے وہ بھی وہ بھی انسان ہیں ان کے بھی معاملات ہیں اور میں یہ باتیں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں حضرت جی یہ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ بن چکا ہے کہ ہم نے جب بھی بات کرنی ہے ان کے یہ دین کے خلاف ہی کرنی ہے دین کا ساتھ ہم نے نہیں دینا اور آپ کہیں گے کہ حضرت جی یہ تو اپنی بات کریں گے نا آپ حضرت جی ادھر ہی کھڑے ہو جائیں ایک بندہ کھڑا ہو کے بات کرے جی امام صاحب آپ کی یہ بات غلط ہے دس بندے اس کی حمایت میں کھڑے ہو جائیں گے محلے داری ہے اگر امام صاحب بات کرے کہ حضرت جی یہ مقتدی جو ہے نا یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے تو بس پھر اس کی خیر نہیں ہے پھر وہ سمجھ لے کہ میرے دن یہاں پہ گنے چنے ہیں امام مسجد کے اوپر عوام جتنا مرضی اعتراض کر جائے جتنا مرضی اس کو تنگ کر لے کوئی مسئلہ نہیں اگر امام مسجد کہہ دے کہ یار یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے تو سمجھ لے اگلے دن اس امام مسجد کی چھٹی ہے کیوں بھائی اتنا تلخ رویے ہمارے اتنا اپنے دلوں میں ہم نے یہ دین کے خادمین کے ساتھ بغض پال رکھا پھر نمازیں بھی انہی کے پیچھے پڑی دعائیں بھی انہی سے منگوائیں اور یہ وہ دین کے خادم حضرت جی کہ ان کا ان کا ایک ایک لفظ جو ہم سن کے دین کے راستے پہ چلتے گئے ان کا ایک ایک لفظ جو ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیں لے کر جاتا ہے ایک ایک لفظ ہمیں گناہوں سے بچنے کے طریقے بتاتے ہیں ہمیں نماز پڑھنے کے طریقے بتاتے ہیں سب کچھ بتاتے گئے وہ بھی برابر کے شریک ہے ہمارے ساتھ اگر ہم ایک بھی نیک کام امام مسجد کے کہنے پہ کرتے ہیں تو وہ برابر کا شریک ہے اور جتنا بھی معذن ہے مسجد کے جتنا بھی مسجدیں ہیں اوورال پوری دنیا میں وہ جب بھی اذان پڑھتے گئے جتنا بھی بندے اس کی آواز سن کے مسجد میں آتے ہیں وہ برابر کے ثواب کا مستحق ہوتا ہے اور جتنا بھی امہ مساجد ہیں جو نمازیں پڑھاتے گئے ان کے پیچھے جتنا بھی بندے نماز پڑھتے گئے ان کو جتنا ثواب ملتا ہے رب تعالیٰ اتنا ہی برابر کا ثواب اس امام مسجد کو عطا فرماتا ہے جو اس کو نماز پڑھا رہا ہوتا ہے حضرت جی باتیں بڑی کرنے والی ہوتی ہے لیکن ٹائم ہمارے پاس نہیں ہوتا بس المختصر بات یہ ہے کہ ہر بندہ جب بھی امام مسجد کے حوالہ سے ہمارے ذہن میں ہمارے دل میں کوئی بھی بات آئے تو صرف اتنا سوچنا ہے کہ یار کہیں ہم مر تو نہیں گئے کہیں ہمارا دل مردہ تو نہیں ہو گیا جو ہم امام سے آگے جانے کی کوشش کر رہے ہیں نہیں کبھی بھی کبھی بھی یہ کوشش نہ کریں کہ امام سے آگے بڑھیں آپ ہمیشہ امام کے اقتداء میں رہیں جب آپ امام کے اقتداء میں رہیں گے آپ کی بندگی بھی مکمل رہے گی آپ کی زندگی بھی مکمل رہے گی تو یہ حضرت اس کے بغیر کوئی گزارا نہیں اِمۂ مساجد کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے مسجدیں جتنا مرضی خوبصورت بنا لو امام مسجد نہیں ہے تو وہ کسی کام کی نہیں فیصل مسجد کتنا خوبصورت ہے بڑی خوبصورت ہے لیکن لوگ وہاں پہ نماز نہیں پڑھتے تصویریں بنانے جاتے ہیں مہنگی سے مہنگی گاڑی کو اگر اس کا ڈرائیور نہ ہو تو وہ کسی کام کی نہیں ہے اب جتنا مرضی اچھی مسجد بنا لیں ٹائل پتھر لگا لیں اور امام مسجد کو پوچھ نہیں تو وہ کسی خاتے کی نہیں ہے حضرت جی ہر چیز مسجد کے تبدیل کروا لیں گے بلا وجہ تبدیل کروا لیں گے امام مسجد کو پوچھیں گے نہیں ٹھیک ہے حضرت جی اتنا دیر یہ بھی بہت ہے یہ کیا بہت ہے یار اگر ہمارا اگر اس میں گزارا چل سکتا ہے پھر امام مسجد کا بھی چل جائے گا کیونکہ وہ بھی تو ہمارے ساتھ ہی رہتا ہے اگر ہمارا نہیں چلتا تو پھر اس کا بھی نہیں چلتا تو یہاں پر میں ایک چھوٹا سا میسج دے کے بات ختم کرتا ہوں کہ جتنا بھی احباب جس جس مسجد میں نماز پڑھتے گئے جس جس عالم کے ساتھ محبت کرتے گئے جس جس مسجد کے خادم کے ساتھ محبت کرتے گئے صرف اور صرف یہ نیت کر لے کہ ہفتے میں ایک دن ہفتے میں ایک دن ہم نے ان کے ساتھ اس طرح معاونت کرنی ہے کہ کسی کو پتہ نہ ہو ہمیں خود کو بھی نہ پتہ ہو کہ ہم نے کیا کیا ہے ہم اگر ایک مسجد کے بندے پانچ سو ہزار تو ہوتا ہی ہے اگر ایک ایک کر کے ہم یہ سوچ بنائیں گے کہ یار ہم نے امام مسجد کے ساتھ امام مسجد مسجد کے جو معازنین ہوتے ہیں خادمین ہوتے ہیں جو مدارس کے استاذ ہیں جو شیخ الحدیث ہیں اگر ہم ان کی اس طرح معاونت کرنا شروع کر دیں ان کی خدمت کرنا شروع کر دیں ہمارا کچھ نہیں جانا لیکن ہم سب کے ایک ایک دیے ہوئے سے ہزار دو ہزار تین ہزار قطرہ قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے ان کا بہت کچھ ہو جانا ہے ہمارا کچھ نہیں جانا اور بدلے میں کیا ہوگا وہ دعائیں دیں گے مانگتے تو کسی سے نہیں ہے یہ سفید پوش ہوتے ہیں ان کے دو روپے میں بھی رابطہ نے اتنا برکت رکھی ہوتی ہے کہ وہ پورا مہینہ چلا جاتے ہیں لیکن پوچھا ہم سے جائے گا کہ امام مسجد جو عالم دین تمہارے پاس رہتا تھا تم نے اس کے ساتھ کیا کیا اور یہ بھی روایت ہے کہ جو جس محلہ میں ایک عالم دین نہ ہو وہ محلہ بدبخت ہوتا ہے اس پہ رب تعلی کی رحمت نہیں آتی ہمیں تو خوش ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس عالم دین ہوتے ہیں ہم نے دو دو تین تین بندے ہائر کیے ہوئے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ بھی چاہیے کہ جیسے ہم امام یہ مسجد میں آ کے نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں مسجد کی صفائی کا اہتمام کرتے ہیں ویسے ہم امام مسجد کے ساتھ بھی اس طرح کی محبت اور پیار اور الفت رکھیں کہ امام مسجد بھی جہاں پر ہو وہ خوش ہو وہ یہ نہ ہو کہ اللہ ہو اکبر صنا سبھانا کلّہ مباحب ہم دکھا پڑ رہا ہو اور دل میں خیال یہ ہو کہ میری بیوی کی طبیعت خراب ہے دوائی کے پیسے کہاں سے آئیں گے میرے گھر میں بچے گئے دودھ کہاں سے لوں گا میرے گھر میں بچے گئے ان کے لیے چیز کہاں سے لوں گا عید آ رہی ہے میں عید پڑھا رہا ہوں کوئی میرے ساتھ نہیں ہے عید میں پڑھا رہا ہوں تو میرے بچوں کے کپڑے کہاں سے آئیں گے یہ اس کے ذہن میں نہ ہو اس کے ذہن میں یہ ہو کہ اللہ ہو اکبر میرے نماز سارے اچھے گئے نماز پڑھائے گا رب تعالیٰ کے لیے نماز پڑھانے میں آپ کے لیے دعائیں کر رہا ہوگا کیونکہ آپ سب اس کا خیال کریں اگر آپ نہیں کریں گے تو وہ اپنے خیال میں اور آپ اپنے خیال میں نیا بدنی کہاں پہ جا کے لگے تو یہ طلخہ حقیقت ہے اس کو ذرا سمجھیں